A napjaim általában pörgősek. Elég sok mindent csinálok. Most én mette? Nem olyan régen. Most önkéntesek segítik a reggeleimet. Az első kávétól kezdve az elindulásig. Október óta élek sajátal a bérletben. Előtte barátoknál laktam, még azelőtt pedig nagy intézetben. Hogy most először lakok, úgyhogy csak én lakok itt, ebbe a szobába. Az összes segítőm nagyon jó fejt, de még így is egy kicsit én vagyok alárendelt helyzetben. Én függök tőlük, Viszont, hogyha anyagi támogatást kaphatnának, akkor az a viszony egyenlőbb lehetne. Így talán tovább kitartanának mellettem az emberek, nem jönnek az nekik új munka. Olyan emberhez nem jönnék, akivel nem érezném jól magam. Igen. És hogy, hogy ez neked is ez a fontos. hogy? Igen hogy ne olyan emberek jöjjenek, akiket azt gondolják ott valakik, hogy neked jó lesz, és akkor eljön. Van egy olyan olyanségítőm, akivel a fürdőszváról mindig zenét hallgatunk, és ott tök jól lehet nagyúlni. Na hát ez például ennek az ellentétje, amikor egy lemosnak, mint egy gép. Azonnal ma élet nekem régen egy álom volt, nagyon nagy és megvalósult, ezért most merek még nagyobbat álmodni, és tudok hinni benne, hogy az is meg fog valósulni.